السلام علیکم گیم چینجرز دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے نزدیک کامیابی کا راز کیا ہے واٹ از دی سیکرٹ آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا محنت لگن لیڈرشپ موٹیویشن مقصد خود پر یقین بہت سے لوگوں کے زیادہ تر یہی جواب ہوں گے اور یہ سب صحیح بھی ہیں لیکن دنیا کے سب سے امیر شخص ایلون مس کے مطابق کامیابی کا راز ایک چیز ہے اگر ان سبھی چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک لائن میں بات کی جائے تو ایلون مسک نے ایک بار کہا تھا کہ کامیابی کا راز ہے وہ کام کرنا جو بہت سے لوگ نہیں کر پاتے ان کے مطابق کامیاب لوگ ان کاموں کو کرنے کی عادت ڈال لیتے ہیں جو زیادہ تر ناکام لوگ نہیں کر پاتے اس لیے اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان کاموں کو آج سے ہی کرنا شروع کر دیں جو ناکام لوگ نہیں کر پاتے اور بہت سے لوگ تھوڑی کامیابی ملنے پر غرور کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسروں کو نیچا دکھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن دوست اس بات کو یاد رکھو کہ پتھر جب پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن کی وجہ سے ڈوب جاتا ہے اور دوستو زندگی میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں پہلا وقت اور دوسرا پیار کیونکہ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اپنا کمپیریجن کبھی کسی سے مت کرو کیونکہ سورج اور چاند دونوں ہی چمکتے ہیں لیکن اپنے اپنے وقت پر ارے یوں زمین پر بیٹھ کر کیوں آسمان دیکھتا ہے اوٹ اور اپنے پنکھوں کو کھول یہ زمانہ صرف اڑان دیکھتا ہے ارے لہروں کی تو فطرت ہے شور مچانے کی منزل اسی کی ہوتی ہے جو نظروں میں طوفان دیکھتا ہے اس لیے محنت کر دوست کیونکہ خواہشوں سے نہیں گرتے پھول جھولی میں خود میں عمل کی شاخ کو ہلانا پڑتا ہے کچھ نہیں ہوتا کوسنے سے قسمت کو اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا پڑتا ہے اور دوست اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ کوشش پہ کوشش جو انسان کرتا ہے صحیح معنوں میں جیت کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے اور ایک بار میں ہی جو ہار مان لے ارے وہ تو بیکار ہے پھر اپنی زندگی کو برباد کرنے کا صرف وہی ذمہ دار ہے اور کامیابی تجھے نہ ملے یہ ایک الگ بات ہے لیکن تم محنت بھی نہ کرو ارے یہ تو غلط بات ہے اور دنیا میں بہت سے لوگ مایوس ہو چکے ہیں وہ بہت دکھی ہو چکے ہیں کیونکہ لوگ انہیں بہت دکھ دیتے ہیں لیکن دوست دکھ سہ سہ کر اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ پھر تمہیں کوئی دکھی نہ کر سکے کبھی یہ مت سوچو کہ کوئی ساتھ نہ دیتا کسی کے سہارے کے محتاج نہیں ہو تم یاد رکھو کبھی مت سوچو کہ اپنے ہی نہیں سمجھتے تم کو ارے سمجھنا آسان ہی کہاں ہے تمہیں یہ یاد رکھو تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا من بھولیے گا میں ملوں گا آپ سے اگلی کسی ایسی ہی موٹیویشن سے بھری ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ۔